do spremembe plačneve sistema, v tem smislu, da se večji del plače v javnem sektorju, večji del sredstev za plače v javnem sektorju nameni za stimulacijo boljšega dela in da tisti, ki dela nadpovprečno, dobi tudi nadpovprečno plačo tisti, ki dela podpovprečno, pa podpovprečno. Pripličani smo in predlagamo, da se uvede sistem, ki bo, kar se nagrajevanja tiče, primerljiv z gospodarstvom. Ni možno uvesti enakega sistema, lahko povedemo, da je deloma primerljiv sistem. To je, to je pa na drugi strani potreben pogoj za to, da se poved, da dobimo vidko javno upravo, ki bo tudi učinkovita. Tudi nagrajevanje je eno od ključnih eh, poti ali pa pogojev do tega, da Sem morda malo razložiti to vprašanje, ker nisem razumel, kaj je kdo predlagal. Um, ne, kakšno je vaše menje o tem, da bi razprej o ozadnjeni premoženja za tiste, ki so obsojeni v sredstvu? Je, ja. ampak ja, kolikor jaz vem, ta možnost že obstaja. Poznamo primer bivšega državnega sekretarja Šuštarja, ki mu je bilo zaplenjeno premoženje in to še prej, prej ne bil pravno močno obsojen. Premote je tudi nekaj drugih primerov. Morda bi morali sprejeti zgolj dopolnilo v zakonu, da ta zakon velja za vse enako.